Так, ідемо з вами далі, хлопці. Як у вас влаштований приток теплого повітря від каміну у мансардному поверсі? Дякую Косі за це питання. Е, значить, не як. Не як, тому що навіть коли я топлю, затоплю камін, камін фен виходить наступна ситуація, дивіться. У мене будинок, отже, має друге світло. Це для того, щоб все ж таки, коли ми розтоплюємо камін, щоб в нас обов'язково був баластовий об'єм. Я його так називаю. Це схема мого будинку. Оце це кімната, де я зараз знаходжусь. Камін в мене стоїть ось тут під Ходами. і сходи бетонні, вони виконують роль інерційного елементу. Я, коли в тепловізор дивився, дійсно дуже гарно розігрівається, коли я топлю камін. Так ось, гаряче повітря, воно доходить до сходів і потім їх обходить і накопичується ось тут в верхній зоні. І виходить так, що коли в мене відкрити оці двері, то гаряче повітря повністю заповнює цю, в кімнату і я себе почуваю дискомфортно дуже гаряче коли дуже гаряче важко дихати тому навіть можна можу відкривати відчиняти це мансардне вікно яке в мене там є для того щоб знижувати температуру навіть взимку приоткривати це вікно щоб її знизити але для того щоб все ж таки в мене не було такого дискомфорту що я роблю зачиняю двері все і виходить так що гаряче повітря скопичується в мене ось тут а ось в цій зоні ми себе дуже гарно почуваємо. Дуже класно, дуже комфортно, зрозуміло. Тому коли ми проектуємо будинок, треба слідкувати, щоб зона вся була комфортна, повинна бути мінімум одна двері. Зрозуміло? Слідкуйте за цим. Якщо ви зробите цей другий поверх відкритий, вам тут буде дуже незручно знаходитись, тому що цей об'єм він буде перегриватися тобто цей об'єм буде перегріватися, Зрозуміло тому слідкуйте за цим щоб було дуже зручно і ось виходить так так як в мене будинок інерційний коли я його топлю то в мене стіни цегляни вони це і збиток тепла вони в себе беруть і коли зазвичай виходить як Спати треба в прохолоді, тому камін взимку я топлю зранку. Якщо температура нижча, мінус 20, можу ще в обід теж затопити, затопити камін, щоб підтримати плюсову температуру. Ось, і виходить так, що ввечері я вже не топлю по двох причинах. По-перше, не можна залишати навіть в углі. В каміні на ніч ви можете не прокинутися, тому що якщо піде угарний газ, можете не прокинутися. В мене стоїть датчик на угарний газ, але береженого Бог береже. Зрозуміло? Тому, коли ви лягаєте спати, камін, піч повинен бути вже пусті. Тобто ніяких га гарячих углів не повинно бути. Тепло може йти тільки від стін, від самої пічі, від самого каміну і так далі, від, не від вуглів. Запомніть це, будь ласка, це питання безпеки. Е, ось тому я топлю або, або зранку, ми прокинулись. Так, у мене камін е електрокотел стоїть мінімальна температура е вночі тому він як правило не, не працює не підігріває ось а зранку я прокидаю стою затоплюю піч іду гуляю з бланкою з реманом. тепер буду гуляти ще жжу ось поки я гуляю Нагрівається оця кімната на першому поверсі. Ми приходимо, снідаємо, все комфортно, все гарно. Ось і якщо треба, то в обід ще раз можу підтопити. Тобто робити щось додаткове не має ніякого сенсу. Це регулюється, просто відкрив двері, закрив двері. Все, зрозуміло. Якщо у вас великий будинок, дуже великий, то тут дійсно, наприклад, от в нашому будинку. Ось ця зона, це зона кімнати бабушки, вона від каміну не дуже прогрівається, тому що вона внизу, все тепло повітря йде в в вверх, і тому каміном нагнати ось тут високу температуру без додаткового вентилятора, фактично неможливо. І тут дійсно іноді хочеться прокласти якийсь там воздуховод в цю кімнату через коридор. Але е діло в тому, що ці виздуховоди дуже гарно проводять звук і якщо ось тут буде працювати телевізор або хтось дуже емоційно балакти то все це буде і в цій кімнаті через ці віздуховоди друге питання які б би не зробили вони накопичують пилюку грізюку а там кліщі всякі всяких дрянь і так далі тому це теж не гарно і коли я розмірковував над тим яку систему мені робити то я вирішив що це, в принципі, зайве. Тобто, коли ми топимо камін, відкриваємо просто двері, а бабушка зазвичай каже, що їй так комфортно. Ну, і потім там в нас є ж камін, господі, система опалення і так далі, тому подібне. Тому, скажімо так, камін-афін фен це аварійне опалювання. А так, зазвичай, ми себе комфортно почуваємо. Це проблема. Тому робити щось додаткове я не робив і, і, і не буду робити взагалі. Як експеримент я зробив ось тут на другому поверхі, де йде в мене димоходна труба, я зробив отвір внизу, отвір вверху і дійсно там виходить так, що коли топиться оцей камін, то повітря звідси заходить до труби, нагрівається і ось тут виходить. Це є воно працює я підтверджую хлопці працює тобто в мене є маленький тепловізор я дивився дійсно ця рішетка вона розогрівається і коли руку підноситься то буквально відчувається як теплим повітрям тобто воно працює але воно зовсім не потрібно тому що звідси стільки тепла доходить що просто писець тобто оця система вона просто не потрібна це був експеримент для цікавості і все там у нас в мене там решётки есть на стене. Ну, хай и будет. Просто из-за